Kiinnostako hoitoilla työskentely, ravitsemustiede, mielenterveys ja amanterveyden ylläpito? Viisi terveystieton lukiossa opiskelutta yliopisto opiskelijaa kertovat, mitä hyötyä heille on ollut terveystietoon syventävistä kursseista. Mun nimi on Elina Kallinen. Mä opiskelen Jyväskylän yliopistossa. ja terveystietoon opettajaksi viidennellä vuosikurssilla. Mian oon Janina Valkki. 20-vuotias ja opiskelen ensimmäistä vuotta ravitsemustiedettä Itä-Suomen yliopistossa. Eli oon Noora Hetesuo. Opiskelen Kuopiossa terveyden edistämistä Itä-Suomen yliopistossa. Ja tällä hetkellä olen toisen vuoden opiskelija ja suuntaudun terveysliikunnan edistämiseen. Välipiirti Viljami. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikunnan ja terveystiedon opettajaksi neljättä vuotta. Moikka! Mun nimi on Saara ja mä 23 vuotta. Ja tota, opiskelen Itä-Suomen yliopistossa terveyden edistämistä nyt viidettä vuotta. Millaista hyötyä terveystiedon syventyvistä kursseista on ollut opinnoillesi? Ravitsemustieteessä on keskeistä ymmärtää eri tekijöiden, kuten elintapojen, vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Lukijan terveystiedon kursseilla terveyteen vaikuttavia tekijöitä käsiteltiin todella laajasti, mikä on antanut hyvän pohjan jatko-opinnoilleni. Tosi paljon ennakkotietoja on saanut, että olen huomannut, että niillä pärjää ihan yliopistotason opinnoissakin sekä sen lisäksi perusvarmuutta ja itseluottamusta omaan tekemiseen. Miten terveystiedon sisältö tulevat esille muissa oppiaineissa? Ja koetko terveystiedon opiskelusta hyötyä muiden aineiden opiskelussa? No, jos biologiaa tykkää opiskella, niin ainakin ihmisen biologian kurssin kanssa nuo terveystiedon opinnot on tosi hyödyllisiä. Ja mä itse luin lukiossa psykologiaa kaikki kurssit, niin siinä oli tosi hyvä kombo, että luki terveystietoa ja psykaa. Siinä mun suositukset. Terveystiedon kursseilla aiheita opittiin käsittelemään useista eri näkökulmista, mikä oli hyödyksi muiden oppiaineiden, kuten biologian opiskelussa. Mitä hyötyä terveystiedon syventävistä kursseista on ollut oman hyvinvoinnin i-opiskelukyvyn kannalta? No ainakin niitä omia tietoja sai hyvin syvennettyä niin niiden syventävien kurssien kautta ja oppi ehkä paremmin pitää huolta siitä omasta opiskelukyvystä ja sitä kautta myös omasta terveydestä. Näillä kursseilla oppi ymmärtämään, mitkä on terveyden kannalta tärkeitä asioita ja ymmärtämään niitä riskitekijöitä eri sairauksiin. Ja sitten tärkeää oli tämmöinen kriittinen medialukutaidon opettelu, että ymmärtää, mikä terveysuutissa on välttämättä, mikä on totta ja mikä ei välttämättä totta. Ja ymmärtämään, että mistä lähteistä kannattaa omaan terveyteen etsiä tietoa. No terveystiedon syventävät kurssit antoi kyllä ehkä silloin lukio sellaista kokonaisvaltaista kuvaa terveydestä, eli että terveys ei ole mitään pelkkää treeniä tai vihersmuteita, vaan se on oikeasti ihan kaikkea psykofyysis- sosiaalinen kokonaisuus. Ja tota, myös ehkä stressihallintaa, lukio on aika stressaavaa aikaa, niin sitä oppi siinä samalla. Onko omasta terveystiedon opiskelusta ollut hyötyä muille esimerkiksi läheisillesi? No on ehdottomasti. Kyllä minusta tuntuu, että multa on aika paljon tultu kysymään vinkkejä, että miten pitäisi syödä tai liikkua. Ja Tuntuu, että on ollut ehkä annettavaakin sen takia, että on opiskellut enemmän terveystietoa. Eli myös perhe osaa tunnistaa niitä riskitekijöitä eri sairauksille ja pystyy näiden kurssien tiedon perusteella tsemppaamaan ja auttamaan, että millä tavalla kannattaa parantaa terveyttä. Ja sitten kriittisesti arvioimaan terveysuutisia, mikä sitten auttaa myös heillä siinä, että kaikkea ei kannata uskoa heti, vaan pitää aikaa selvittää, että mistä nämä tiedot ovat. Kyllä tuli tosi paljon juteltua vanhempien ja sisarusten kanssa mielenkiintoisista tunneilla esille nousseista asioista, saatiin hyvää keskustelua ruokapöydässä kotona. Kenen kannattaisi vaihtaa terveyden syventäviä kursseja lukiossa? No mun mielestä ihan jokaisen, koska siis syventävistä kurssista kumminkin saa niin paljon syventävää tietoa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ja ne on oikeasti aika kivoja kursseja, ne on myös helppoja suorittaa. Ja vaikka ei terveystietoa, niin kyllä mä silti koen, että jokaisella meillä pitäisi olla enemmän sitä tietoa oman terveyden huolehtimiseen. Terveystietoa kannattaa opiskella lukiossa, jos haluaa tulevaisuudessa työskennellä terveyden ja hyvinvoinnin parissa. No voisin sanoa, että kyllä aivan kuka tahansa voi valita terveystiedon kursseja lukiossa. Sieltä voi löytää omalle terveydelle, semmoista tukea, jaksamiselle tukea, ja se on myös oikeasti tosi kiva aine. Ja Monet on sanonut, että luki on niin kuin mukavin opintokokonaisuus. Ihan kaikkeen mun mielestä, että niin paljon arkielämään liittyviä juttuja käsitellään tunneilla, että siitä on tosi paljon hyötyä sun oma hyvinvoinnin kannalta. Mietipä esimerkiksi, tuleeko nukuttua aina riittävästi. Mä suosittelisin näitä terkan syventäviä kursseja ihan kaikille, koska niistä saa hyötyä omaan terveyteen, oppii ymmärtämään terveyttä ja sit erityisesti terveydestä, liikunnasta ja ravitsemusta kiinnostuneille, jotka voisivat kuvitella opiskelevansa näitä aloja.